Una mica aquí la recomanació seria que tots hem de fer un esforç, tot i les dificultats que tenim, per anar introduint les dades com a element de millora dels nostres serveis. És a dir, hem d'aconseguir que quan a les persones amb les necessitats que, que sigui, ho puguem fer d'una forma millor. I això difícilment ho podrem aconseguir si no és amb l'ús de les dades. Les dades i aconseguim un bon de dades eh, sistematitzades, serem capaços de prevenir millor les eh, situacions d'exclusió de, i serem capaços també d'avaluar eh, els serveis que donem i, per tant, millorant eh, aquests serveis. I és molt difícil, potser impossible, fer tot això eh, si no disposem de dades que ens permetin fer aquests anàlisis. Per tant, aquesta part quantitativa la qual el sector nostre molt habituat a treballar és absolutament necessària i complementària a la part més humana i més qualitativa de la nostra atenció. Jo crec que aquí les entitats petites, que evidentment tenen menys recursos que les grans, em sembla que la via, o una via raonable que caldria veure, és la possibilitat de fer aliança. És a dir, si moltes entitats petites comparteixen objectius i un esforç determinat, poden ser capaces de eh, consolidar un projecte que serveixi a totes i que els hi permeti fer unes primeres passes en aquest món de la, de la gestió de les dades. I aquestes aliances, diguéssim, d'entitats de, petites, segurament podrien aconseguir eh, més fàcilment el recolzament de, de l'administració per tirar endavant d'aquest projecte. I la, des de la taula estem impulsant aquest tipus de tarif. De...